Hát itt vannak a tenyészgalambjaim, ebből fogom az utódokat. Ezek a versenyzők, ezeknek majdnem olyan születésé mint az embernek. Ez egy, ez egy hím most, gunár úgy lehet mondani. Ebből kell neki az utódok. Ezeket szoktam begyűrűzni fiatal korban. Mert ezek hazajönnek, akár volt teszem őket. Ah. Mm, vagy 7 darab van, vagy 80 körül a tegyes Az a törzselyük, az a draugt arra szoknak hűlni. Van egy idősebbik fiam, azzal építette meg a vejemben. Azt gondoltam, hogy öröki így lehet még élet, mondom, galambászkodok, de hát sajnos nem úgy történik. Nekünk arra lehetőség nincs, hogy egy életet újrakezdjünk. Honnan vásároljunk házat? 2014 óta, hogy megtörtént ez a probléma, azóta versenyezni nem tudok velük. Mert én befizetek egy, mit tudom én, egy versenyre? azt vissza nem kapom, és akkor nem is tudok versenyezni. Hát hogy? Azt se tudja az ember, mikor költözhetnek, vagy mi van, azt akkor hogy valambászkodjak. Az embernek kedve van, mert ebben ebbe gyönyörködik az ember, az az igazság. Mert... Csinálom nagyon régen van. Hozzá vannak ezek a galambok, mely jó formánya, annyira imádom őket. Hát ez van. Már azt se tudjuk, már holnapra mi van velünk. Mert hova vigyen? Az utcán nem galambálkozhatok.